Hei, jeg heter Magnus Nord, jobber på Høgskolen i Østfold. I denne lille filmen ska jeg prøve å gi en rask innføring i hvordan du bruker Microsoft Excel. Kanske litt for rask, for den her kommer til gå ganske raskt fram och gå gjennom de grunnleggende problemstillingene i Excel. Først og fremst, Excel det er et regnarkprogram som kan brukes till de fleste matematiske og økonomiske utregninger. Tallmateriale kan fremstilles enten i tabeller eller i forskjellige typer diagrammer for eksempel søylediagrammer eller kakediagrammer. husk viktig, Excel det er ett verktøy for å hjelpe deg eh med matematikk og statistik, men det är viktigt att ta med sig den bagagen du har fra før i förhållande till den matematik kunskapen du allerede inne har. ofta är det så sånn att du kommer ikke väldigt långt i Excel utan att ha en god matematik eh kunnskap med dig som ballast. Eh, og husk i Excel, det er viktig å prøve og feile. og hvis det har skjedd, så er det jo som sånn, øverst til venstre her, så har vi en knapp som er viktig, nemlig angre tasten. Og det er nesten sånn man må jobbe seg fram i Excel, med å faktisk å prøve seg fram i programmet. Okei, okay, la oss ta en kjapp titt på hva dette programmet egentlig er. Som du ser så er det aller største av vinduet, det er fyrkanter eller ruter. Disse rutene er et slags koordinatsystem som er delt opp i rader nedover, markert 1, 2, 3, 4 og så videre, så langt som du noensin kommer til å trenge. Og så har vi kolonner bortover som går A, B, C, D, E, F, G, H, I og så videre. Og når vi er ferdig med alfabetet, så begynner den på A, A, A, B, og så videre. Så kort grejt kan vi si at det er antal antall kolonner og enda, uendelig antall rader nedover. Så det er spørsmålet, hvor Diana, i all verden skal vi holde orden på alle disse radene og kolonnene? Jo, det har vi kanskje den viktigste ruta som vi har på, nemlig formellinja. Før jeg begynner å vise den, så skal jeg vise en annen knapp helt ned til høyre. Det er zoome-knappen. Så hvis jeg velger å zoome inn ganske mye nå, så blir alt litt større, og litt mer oversiktlig å jobbe med. Så klickar jeg meg inn i den eh, ruta eh, som i Excel heter for celle, som er övers till venstre i dette koordinatsystemet. Fra meg nå så kaller jeg det ikke rute, jag kallar det celle. Och Og denne cellen, den har ett navn. Og da begynner man alltid på koordinatsystemet A- Och så går man på raden 1. Och här har vi eh, en ruta som heter för namnebox. Och i namneboxen här nå så står det A1. Så hvis jag går ned då klickar igen rad senare så ser vi at vi är i eh, fortsatt på A, men vi er på rad 2 och då skifter den till A2. Och detta är nog det bara rätt sätt må lära dig det som kallas för cellreferenser i Excel uten cellereferanser, da går det dårlig. Men spørsmålet er jo da, hva kan vi skrive inn i en celle i Excel? Jo, vi kan skrive inn for eksempel skrift. Her skriver jeg, hei, jeg heter Magnus, og hvis jeg nå, så ser du at denne skriften, den går over to celler. Ja, den går fra A1 til B1. Hvis jeg nå klikker meg inn i celler B1, og så skriver jeg «Hei», så ser det at allt det, halvparten av teksten min, i A1, den forsvant. Da er det sånn at hvis jeg går og plasserer muspillene mi mellom kolonnene A og B, så blir det en pil i to retninger, og da kan jeg dobbeltklikke på den, og da får jag se alt plassen till det som är synligt i kolumn A. Av och till så är ju också det en fördel, så då kan man av och till gå in och så kan man dra det mindre igen på denna måten. Men för att se allt i en cella, dubbelklicke för att få da synlig det som är där. Det är en väldigt praktisk sak att ta med sig. Så det var text. Vi kan ha text där. Så kan vi ha tall. Eh, tallet 1, kan jeg skrive i A2, så går jeg til B2, og da kan jeg begynne å skrive masse forskjellige tall, og vær klar over i det øyeblikket som du kommer ut over eh, cellinnholdet, så begynner det å stå annerledes her, altså det blir problematisk. Prøver en gang til. Skriver inn massetall, og den går ut over så begynner den å komme inn med noen egne formler for å komme in på det. For å få vekk de, så det også dette ved å dobbeltklikke, og du kan dra det utover. Rikene hvis ikke på dobbeltklikking her, men eh, dra utover slik at du får da hele stycker for å finne ut av dette her. Så eh, tall er en nullighet, og den tredje og kanske aller viktigste, det er formler. Og der er det en ting som er alfa omega. Det er er lik. Alle formler, de starter med er lik. Så hvis jeg skal skrive inn en formel nå, så skriver jeg for eksempel in här så skriver jeg litt øyeblikk. Der gjorde jeg feil. Skriver jeg in här oppe, så skriver jag to. Jeg skal vi se om jeg pusser vekk er lik, sånn. Der skriver jeg inn to. Så skal jeg nå regne ut, opps, den hadde et høyt tall, sånn da, to, där hvis jeg nå skal lage en formel som regner ut 1 2, så kan jeg skrive er like", og er lik starter formel. Så skriver jeg da A2, den refererte den cellen, og da ser vi at vi får en merke her. Plus trykker jeg på, og så skriver jeg A3, og så trykker jeg på Enter for å aktivere dette her. Og da får jeg fram svaret här som er 3. Jeg pleier ofte å på den gule bøtta her for å ut svaret. Det er jo sånn vi er vane om å stille opp et mattestykke, og jeg anbefaler deg å fortsette å bruke matematisk oppstilling på den måten du er vane å regne med. Men bare for å vise, jeg kunde godt stått här borte og sagt like og jeg lik A3 A2, och trykker på Enter. Så det bør ikke stå stilt oppe på hverandre, sånn som det er van med å stille opp mattestykket, men man kan godt gjøre det. Da får en kort oppsummering. Text, tal og formler kan du sette in i en celle i Excel. Text sentreres til venstre, tal til høyre, og alle formler de starter med er lik. Så er det disse regnetegnene da, som kan se litt annerledes ut i Excel enn ellers. Eh, Plus, känner vi, den finner vi på tastaturet, minus, det er bindestreken. Eh, så har vi divisjon, det er skråstrek, den vi finner ved å trykke skift og 7. Så vi multiplikasjon, det er stjerne, og procent eh, er procent og eksponent, det er dette taket her. Jeg har tatt fram noen eksempler på hvordan forskjellige formler kan se ut neders på siden her. Og legger merke til, alle formler starter med er lik. Jeg har laget et lite innføringskompendium i tillegg til denne screencasten her. Riktig nok laget for 97 versionen av, unnskyld, 2007 versjonen av Excel, men det er slik Excel har forandret seg svært lite på veldig mange år. Eneste år er overgangen til dette båndet på toppen i Excel 2007 og 2010. Så hvis du sitter på skjermen nå så ser du en URL där du kan gå og laste ned dette innføringskompendiet i bruka Excel som tekstdokument. Och fra dette dokumentet så har jeg tatt fram en skjermdump som viser da de viktigste funksjonene som du må få med deg i hva de forskjellige tingene i Excel er. Jeg vil stresse spesielt altså formellinja og navneboksen, og här er det vist at detta er aktiv cellet som vises i navneboksen. Det är det absolutt viktigste. Og dette med faneark nederst er også viktig å få med seg, Jeg skal komme tilbake til den om litt. Det er ved formler du virkelig sparer tid når du bruker Excel i forhold til å bruke andre typer kalkulator eller ark eller hva det skal være for noe. Det er formlene som hjelper deg og heldigvis er det så sånn at du må ikke kunne alle formlene utenatt. Det eneste du trenger å vite er att du trycker på er lik og da kommer det automatisk opp en mulighet til å trykke här oppe på denne drop down menyen på navneruta eller du kan gå upp på denne her oppe som har de vanligste og begge steder har du mulighet til å trykke på flere funktioner og da kommer denne lille hjelpeboksen opp og her kan du søke deg fram eller bla deg fram over alle de funksjonene som Excel har. Vi vanlige dødelige vi bruker ikke mer enn 4 5 6 til 10 formler kanskje. En vanlig standard Excel bruker har vel summeringsformel, prosentformel, gjennomsnittsformler og nå sånne ting. Så nå skal jeg vise deg hvordan du bruker denne funksjonen. Her har jeg skrevet inn en del tall. Jeg skal nå summere disse her sammen. Då kunne jeg selvfølgelig tatt og skrevet er lik, og så kunne jeg tatt og skrive A2 pluss uh, A3 pluss A4 pluss A5 og så videre. Men det der tar jo alt for lang tid. Excel er smart og jobber effektivt. Så det jag kan göra då, da kan jag gå här och så kan jag placera eh min så at den cellen där jag vill ha uträkningen aktivt, där klickar jag in. Och så trycker jag på dropdown här, eh urskyl, först med att skrive lik for att fortälla att jag ska börja med en formel och da kan jag för exempel trycka på summer. Eh, hvis jag trycker på summer så kan jag antingen skrive fra A2 til A6 som for øvrig er riktig. Men hvis jeg bare flytter litt på den här, så kan jeg holde venstre musknapp inne og dra over det området jeg ønsker å summere og så slippe og så får jeg opp dette riktig og så trycker jeg OK og da får jeg fram at svaret er 1250 i dette tilfellet her. Angrer jeg meg med Ctrl Z. Jeg kunne også gjort det ved å gå her oppe trykket på Autosummer. Då foreslår den automatisk formelen, ser du der? Selve formelen er, er lik summer, men det bør jeg ikke kunne. Parantes starter, A2 kolon A6, parantes slutter. Så trycker jag varianter og så har jeg svaret fremme. Hvis jeg skulle regne ut gjennomsnittet, så gjør jeg det på tilsvarende måte. Klikker här, trycker på her uppe välger genomsnitt så är det samma tal men nå är det formeln genomsnitt som jag ska ha. Och genomsnittet blir 250, hvis det regnar ut det. Det man alltid kan kitte på att man har brukt en formel, då klickar man på cellan och så ser man här oppe på formellinjen så ser man formeln som är brukt. Så man eventuellt kan då rätta upp eller se vad som är fel. Hvis jeg nå skulle sette in et tall til, så bare klikker jeg her borte på linja, høyreklikker, velger Sett in så får jeg en tom rad, og så skriver jeg inn 300 här og da blir det sånn at han blir automatisk utvidet til A7. Så det bør jeg ikke tenke på hvis jeg setter inn en rad midt enden i en formel, slik sånn at Excel er veldig ordentlig jobbe med. Här har jeg skrevet inn et eksempel med karakterer som jeg skal bruke for visa vise en del funksjoner for deg. Her står, har jeg skrevet inn navn i cellet A1, eh, høsttentamen i B1, juletentamen i C1, påsketentamen i D1 og standpunktkarakter i D, eh, unnskyld, E1. Og så har jeg skrevet nedover i kolonna A, så har jeg skrevet på fiktive studenter. Och så har jag skrivit inektiva karaktärer här på höstentamen och så vidare. Eh här kan jag visa flera måter att jobba sammen på. Vi ska nå ska regna ut eh genomsnittet Magnus så placerar jag mig i celler E2 och så väljer jag här oppe, så väljer jag genomsnitt. Som vi ser här nu så föreslår automatiskt Excel för oss det er riktig, og det er kjempemessig, altså det er veldig bra. Da trykker jeg bare Enter. Nå skal jeg vise deg en skikkelig Harry Potter-tryllestav. Vi har noe, nemlig noe som heter uh, autosummer eller fyllehåndtak. Legg merke, det er helt ned i høyre hjørne på aktiv celle. Så har vi en liten prikk, det er fyllehåndtaket. Nå har jeg tatt en formel här. og i stedet for å trykke på E3, och skriver in samma form längan till så kan jag ta här ta tag i fyllon taget och så drar jag nedover för att finna genomsnitt. Så på denna måten så kan vi kontrollera då Eva det är väldigt enkelt att se 5 5 5 genomsnittet blir 5 och det stämmer faktisk. Och här ser vi att det regnas ut eh av och till så kan det være lite svårt når vi får så mange kommer som vi har fått på Per och Marius. Då finns det en knapp här uppe som er är att vi kan trycke på, ska vi se, med trycke markettalla och så trycker jag på här en gang, och så får jag till 0,1. Vill jag øke eller minske, så kan jag trycka här uppe och välja hur många kommare eventuellt vill ha i svaret. Det er ganska käckt på denna måten. Okej, okay. hvis jeg skal gjøre det samme for å finne ut hva er gjennomsnittskarakteren i klassen, jeg pleier personlig å alltid merke ut det med en speciell farge. Trykker jag på bøtta här borte, kan velge veldig mange forskjellige farger ved å trykke på den dråttammen inn her, slik at jeg ser hva som er regnet ut med formler. Ofte brukt gul farge. Her tar jeg på høsttentamen, tar jeg igjen autosummer. Nei, jeg skal ha gjennomsnittsformel. Jeg kan gå her borte den gangen her. Da må jeg begynne med er lik, og så kan jeg trykke nedover her, og så velger genomsnitt. gjennomsnitt. Og så drar jeg over det området jeg ønsker ha gjennomsnitt av, og trykker OK. Og så tar jeg fyllomtaket her nå, og så får jeg gjennomsnitt for juletentamen og påsketentamen. Og jeg kan også ta gjennomsnitt for standpunkt på denne måten går igjen och väljer att jag oops ska vi se var det är fel. Eh till höger klickar jag var det också altså øke, her er det minke minke på det måten. Så på den måten så har jag nå fått fram vad som er de forskjellige eh stumpunkt på de forskjellige det jag kan göra nå, det är att jag också kan lage en tabell som följer sig in mot dette täljmateriale. Då måste jag först märke det område jag önskar och ha med. Eh, jag tar med stampongkaraktär nu, ja, den är grej ha med. Eh, lägg märket till att jag också har märkt nog en kombination mellan text och tall. Det kommer jag att få nytta av när jag går in för att sätta in en stolpediagram nå. Då trykker jeg på skillekortet Sett in og så ser du här har jeg mange forskjellige typer diagrammer. Det må jeg ikke tid til å komme i nå, men nå går jeg rett og slett inn på Stolpediagram, og så velger jeg bare det første og det beste stolpediagrammet. Her finns det mange typer, og her får jeg da en oversikt over de forskjellige karakterene ut fra forskjellige studenter, og jeg får en forklaring her borte på hva de forskjellige fargene tilsier. Jeg kunne også, nå angrer jeg meg borte vekk med den, jeg kunne gjort sånn, jeg kunne merket navnerekka, og så holdt jeg kontrolltasten inne og merker standpunktrekta hvis det bare er standpunktet jeg er interessert i. Og så altså andre gangen jeg merket, så holdt jeg kontroll inne. Så kunne jeg gått på Z i en stolpediagram, Och så hade jag bara fått ett stolpdiagram över stambockkaraktären, vid det var önskeligt. Lägg merke till att nå har det kommit i Excel fantastiskt mange såna flotte utforminger av som du kan välja i för att utseene på dine presentationer. Eh här är det bara att välja och vräka och leka sig fram till att finna orejta lösningar som du syns är bra för din presentasjon. Her er det masse forskjellig å leke med, og legg merke det at her finnes det mange forskjellige valg. Altså. Her, jeg skal ikke bruke tid på å vise dette mer nå. Her er det å leke seg fram som går gjeldig. Her kommer det et eksempel til som krever noe som kalles for absolutt selvreferanse, og det er veldig viktig å kunne i Excel. Det er det sånn at, her har jeg et eksempel med svenske kroner som skal regnes over i norske kroner. Hvis jeg gjort som i sted, så hadde jeg da tatt, och lik, jeg tatt den, ganger, det er altså det tegnet der, den. Och så eh, vill jag trykke Enter, och den ville vært riktig. Men når jeg drar nedover her nå, så begynner det bli feil. For da flytter den seg automatisk ned. Hvis vi tittet på formelen här. så refererer den til selve B2, og så går han altså nedover hele tiden er ikke sikkert det er så lett å skjønne, men det vi trenger å ha i formellen, det er at den alltid refererer til denne spesifikke cellen uansett. Så da må vi bruke det som kalles for absolutt cellereferanse, og det gjør vi på denne måten här. Da går jag in och så skriver jag er lik, og så tar jag og tar dette tallet der, og så trycker jag på gange, och så trycker jag på B1 men B1 den trenger å ha dollar tegn foran seg. Jeg kunne selvfølgelig gått inn og skrevet med alt grafikk og eh, fire skrevet inn dette her. Men det jeg i stedet gjør er at jeg trykker på F4. F4 tasten og da setter den automatisk in for meg eh, dette her. Så hvis jeg titter her oppe nå så er det dollar B dollar 1, og det kalles for absolutt cellereferanse. Så hvis jeg drar dette fyllehåndtaket nedover med denne formelen nå, så vi vil vi se at denne vekslingen til norske kroner, den vil stemme, for vi vil hele tiden se at vi refererer til B1-celler, å ha disse dollartegna. Noen synes kanskje det er rart å ha dette her de absolutt nybegynner kurset, men absolutt cellereferanse er så viktig, så jeg valgte å ta den med her. Det aller siste jag skal lære dig i denne intensive grunnopplæringsfilmen, det er autofyll. Vi har aldrig vært inom litt av autofyll tidligere i dag. Med å dra disse formlene nedover skal bare vise at det finns andre funktioner som er veldig ordreit når det gjelder autofyll. Hvis jeg for eksempel nå skriver man dag, så tar jeg fyllåndtaket här borte, og så drar jeg bortover, men jag kommer akkurat uppe på, så lika att dere ser at det blir en sånn pluss. Så ler venstre musknapp inne og så drar jeg bortover så har jeg hele uka. Og etter søndag så begynner den på mandag igjen. Dette er veldig käkt. Samma gjelder 12. Hvis jeg skal ha 1, kommer jeg skrive 1 2. Hvis jeg bara hade skrive 1 så hadde den bara dratt 1 bortover alle sammen på denne måten. Men hvis jeg skriver 1 2, merker 1 2 og så tar jeg fyllehåndtaket, så teller den videre bortover for mig. Hvis jag vill ha bare partal for eksempel, så sier jeg 2, 4, og da skjønner den at det neste skal bli 6. Jeg må merke de to for å sette mønstret for Excel, og så drar jeg fyllehåndtaket og drar bortover. Jeg kan også gjøre dette med text Hvis jeg skriver Magnus, eller hvis jeg skriver lag 1, så skriver jag lag 2. Och då sätter jag premisserna och da, da ska Excel skönne att han ska ha lag 3 4 5 och så vidare bort över här nu. På denna måten, väldigt käckt. Det är ju det fel. Jag måste börja med datumunchill. Jag skriver 1:e jan. Eller jag kan bruka feb då. För februari. Eh, andre feb. Så säg jag där gör om formateringen. Så visst jag nu märker här och så drar jag nedover og så ser dere at jeg kommer på slutten av siden, så vil den automatisk gå over til mars. Den kommer på slutten av februar her, og der er vi inne i mars, og så videre. Veldig enkelt når du skal lage timeplaner og allt mulig annet rart, dette her med fyllehåndtaket. Dette har vært en veldig kort og intensiv innføring i Excel på 25 minutter. Dette er selvfølgelig et program som trenger mye øvelse for å bli god på. Matematikkunnskapene dine er også viktig i forhold til vad du har med deg inn når du bruker Excel. Vi håper at den lille filmen har gitt deg en liten grej innføring til hvordan du ska bruke Excel. Lykke til i din videre bruk!